Hej, er du klar på at lede fællesoffentlig digital udvikling? I OS2 skal vi i gang med et ambitiøst IoT-projekt, hvor vi står og mangler dig. OS2 IoT hedder den nye løsning, der skal sikre, at alle former for data kan opsamles og udstilles til datavarehuset, fagsystemer og andre fælles dataplatforme. Vi skal bruge dig at gennemfører et udbud, koordinere udviklingsopgaver og indgå i samarbejde på tværs af faggrupper. OS2-fællesskabet er et samarbejde mellem private og offentlige aktører omkring udvikling og brug af open source IT-løsninger. Find jobopslaget på os2.eu eller via linket i dette opslag. Vi glæder os rigtig meget til at modtage din ansøgning Håbentligvis ses vi også til en samtale.